السلام عليكم في حديث منتشر قوي عند الناس وبعض الخطباء كمان بيقولوه على المنابر الحديث ده هو الدعاء مخ العبادة والحديث ده ضعيف لكن الصحيح هو الدعاء هو العبادة فخلي بالك لو هتنقل كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم اتأكد منه الاول واعرف الحديث صحيح ولا ضعيف